ما بيننا وبينك ألا سجى العيون ما بيننا وبينك ما بيننا وبينك ألا تخطأ بابنا تليف ما على خطأ منا